Červená na semaforu některé řidiče nezastaví. Na dodržování předpisů se dnes v Hradci Králové zaměřili hlídky státní a městské policie. V hledáčku měli deset vytipovaných křižovatek. A zaměřují se policisté převážně na jízdu na červenou, ale kontrolují třeba bezpečnostní pásy nebo mobilní telefony a podobně. Za dnešní dopoledne policisté zjistili 24 přestupků, 14x jízdu na červenou a 10x jízdu bez bezpečnostních pásů. Odpoledne zřejmě přestupků ještě přibyde s ohledem na hustší provoz. V případě jízdy na červenou řidičům hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 2,5 tisíce korun. Ve správním řízení to může být až 5 tisíc. V případě, že řidič spáchal přestupek v posledních 12 měsících alespoň dvakrát či vícekrát, pak pokuta od 4 do 7,5 tisíce korun a zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců. Zároveň je takovému řidiči připsáno 5 trestných bodů. Jízda bez pásů může stát řidiče až 2 a 3 trestné body. Tyto dopravně bezpečnostní akce děláme pravidelně, děláme několikrát do, do roku, budeme v nich určitě i pokračovat, je to dobrá prevence a jsou určitě potřeba.